Altså, nå har jeg fått sittesåret og sitte så lenge og vente. Men det der i valgkortet? Nei, det har jeg ikke sett noe til, Anna. Skaff deg digital postkasse! Raskt, enkelt og rett i lomma!